Остаточні результати стануть відомі пізніше. Наразі дослідники визнають, що радіацію є, але схиляються до думки, що її рівень викликаний регіональним характером. Земних порід її не є перепоною для промислової діяльності без жителі Павлівської громади категорично проти. Поки ми можемо боїти придворительне, що поверхностне вода поки ми можемо говорити попередньо, що поверхнева вода дуже погана за якістю, і швидше за все це не пов'язане з каолі тілом, а пов'язане з регіональним характером. Тому що ми відбирали воду і в Знашковому, це другий водорозділ. Це водорозділ ріки Солона, яка тече в інший бік, звідси. Там приблизно така ситуація. В Біляйці ситуація дещо ліпша, вона знаходиться істотно вище. Там теж достатньо мінералізована вода, але за вмістом урану і вмістом сульфатів істотно нижче. Але все це поодинокі проби. Очевидно, що потрібна системна робота для того, щоб зрозуміти просторове розподілення і динаміку. – Як з цією проблемою боротися? – Ну, хто буде боротися? – Ця проблема стосується не лише сіл Зелена, не тільки Павлівки, не лише Вільнянська. Ця проблема стосується всього цього регіону. Ситуація досить тривожна, проте вона пов'язана зі специфікою цього регіону. – Реально, це дуже ризикований проєкт. І просто десь там зібратися, прийняти якесь рішення, ми ж 21 -е століття знаходимося, так? Вже Україна, це, це не Радянський Союз, тому звісно, потрібно пояснювати, коли є ризики, а ризики великі, то не можна через них переступати, доносити, пояснювати, якщо ти не вмієш пояснити, причому не просто пояснювати людині ну, свого рівня, ти маєш пояснити саме людям, які проживають на даній території, і це є різні групи. Хтось вчений, хтось не вчений. У кожного різний досвід. Остаточні дані щодо рівня радіації у воді, проби якої взяли із шести свердловин глибиною 70 метрів, стануть відомі через місяць, повідомив завідувач відділу радіаційного моніторингу довкілля Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Олег Войцехович.